У мене всі книги повністю є. В електронці? Ні. Я його до вас так. 300. Кстати, ось ця книга реально класна, Чорний ліс. Хроніки української війни 43 1943 року. Ну. Я знайшов цю бібліотеку і іноді заходять сюди ну, брати книги, щоб прочитати. Але не хвилюють, всі книги, книги повертаю на місце. Та як багато тут людей залишилося? 21 чоловік. Продовжують люди проживати, не дивлячись на постійні обстріли? Багатьом нема куди просто їхати. В один прекрасний момент, коли я вирішив поміняти повністю свою життя, і так вийшло. Ну, це друг сказав, це як Фенинг скаже, ти переродився. І з той пори пішла. Пошел себе позывной, и татуировка у меня такая. Лет 24 года мне. Скоро 25, чем меньше месяца осталось. Финис, это це? то была ракета. Неизвестно, какая. Ну по осколкам поняли, что это ракета. Это давно было? Тижня два назад, а то и три. По селу это уже вторая ракета, что прилетела. А перша А там на въезде. Ну тоже десь через дня два після цього я. Давайте чуть-чуть там вперед, наверное. Чуть-чуть. Самая основная моя специальность это шахтер. И все уже дополнительные 7 профессий, 6 профессий связаны с ними. А седьмая, ну это слесарь. Она трошки не связана. Так, навчался, работал в шахте. Пришел... Зі служби, ну, контракт закінчився, прийшов додому. І трошки вдома посидів, і почалась війна. З часу все поступив, теж на висше образування. Коли почалась війна, я був, вони все в селі. Я мешкаю в місті, а прописаний ще досі в селі. І я поки добрався додому, до села, то я з міста Кривий Ріг. Це поки добрався додому, це вже було щось з вечора, вже воєнкомат, ну, не було смислу їхати. І 25-го числа в 8-й годині я поїхав воєнкомат. Це хто там ми там це Роботу, розвідки, в основному, в вичислять, де що і як. По роботі, так і у всіх роботи, що всі роблять, то я, як опи копаємо і кріпляємося і багато чого. У кожна людина, яка тут, вона виконує свою роботу, і вона виконує її і гідно, і на всі 100%. Подруга з Германії привезла, подарила. Блин, ось там такий бастер. Блин, дашна я на перчиках назад назад на шахте Сейчас находимся в блиндажу, Противник почав обстрел градів. до цього, кстати, танчик работал. А скажіть, звідси орки за скільки там кілометрів, як близько вони? Кілометрів 10. Підпалив я. Було і ось вон там. Было 4 прильота, і тільки один розрив. Беха працювала.